الآن وحصنا. يا هلا يا ويا مرحبا يا هلا يا ويا مرحبا للمكان العاليه الله الغالية، المحبه والسلام. بطيبين الخصل الخصر رجال مواف يمتز من اليمين عبدالله وخالد الفخر ومحمد من حالنا اقبلت امهد ظفولنا رقصنا ورقصوا من حالنا رقصنا ورقصوا من حالنا المحبه والسنع من طبعنا وبالكرم والطيب يعرفوننا المدايح والثنا من قسمنا قدموا كل الدحى باسمها فرقصن يا سيدات عدن كل من حولكم لزين كن يا الجمينات يا نابع الدنات يا الجمينات يا نابع سلام في ضربهم طيب الورود يستاهلون الطيب وابعد الخصان كل من حولكم لزين كن يا الجمين هو يجهل المكان العاليه ام عبدالله ام رنا الغاليه المحبه والسنه عنوانها والله انها في وصفها زانيه من هو اللي ما يعرف الوافيه وفخروا بنا سنه وعيالها امكم غاليه